Aquesta exposició intenta fer front al tabú entorn al coneixement del propi cos que ens autoimposem i com és un procés llarg d'aprenentatge. Està ambientada entorn al mes de març, que és el mes de la dona treballadora, però intenta fugir sobretot de tota la part reivindicativa o de visibilització, donant sobretot importància a tota la continuïtat d'aquest procés d'aprenentatge entorn al coneixement del propi cos. Aleshores, em baso en, en el concepte de la cinta de Moebius, que bàsicament és el concepte de, de l'infinit, perquè aquest procés d'aprenentatge, de coneixement del propi cos, és continu, és llarg i, i segurament no tingui final. Aleshores, també intento donar molta importància tot el que és a nivell de gestió emocional i com el coneixement cap al propi cos a vegades ens costa, també crec que és important destacar que aquest no és un projecte que estigui acabat. Els cossos que hi mostro són normatius, o són blancs, són eurocentristes, d'una classe treballadora determinada i no abarquen tots els cossos i tota la diversitat de cossos que trobem. Per això crec que és important parlar del coneixement del propi cos, però també crec que és important tenir en compte que no tots els cossos són els que podrien mostrar en aquestes imatges i que tot va més enllà.